Саме і гігієнічні набори. Усе в дірках. Трошки внук виліз там, тією піною позабивав і все. Ну, як воно то ви, понимаєте, побило. Вікна тільки вставила нові, теж все побить, стягалася, стягалася. Не доїдала і вставила і на тобі. Всі вікна побили повністю. Повернулася, бо одного, одного сина хату розбили ще повністю, нема нічого. А мародьори це все, все порозтягувала, до усе на світі. І я ото так стягую все до себе. То одного сина, то другого до себе. І вже що буде, то буде. Як мені судилося жити, то буду жити, а як ні, то Та так. Поберігаю їхнє, їхнє, де що залишилося, бо розтягую і те, що, що залишилося там. У дочки згоріло повністю хата, повністю все згоріло в хаті, і в віщі згоріли, і все. Ніколи в житті, ніколи в житті так навіть я вам кажу, що навіть не, не снилося, що таке пройде. Друг ще в мене трошки залишилося, бо в мене був газ. А дрова зберігалися трошки, а ті вугля трошки привезли, сусіди дали. Та так не знаю, як будемо зимувати. Та тут всі були, і кацапи, і ДНРовці були, і буряти, і кавмити. Хто хочеш було тут. Кожен було. І вони приїжджали, розказували, як вони здівалися, каже, як ну, скот. Брали просто, каже, корову для розвлечення. Коров стріляли, все, собак стріляли. А ми ж тоді хаски свою тут, вони ж хотіли собак розстрілювати, а ми кажемо, ну така і така собака, фотографію показали їм, вона з розноглаза була хаска. І вони нам оце яку за гроші вивезли, отсюда, ми купили її. З коров молоко продали, молоко їли, сир все, виживали. Ну, мотоцикл знайшов, корови виживуть. І я виживу. Як він приїжджали, ці калмити казали, він сказав до мене, це Росія. Тут була Росія і буде Росія. І тож ж гранату одну бойову витягує, тут у нього кармани, бойову і цю. Витягує, каже, ще кука, вирву і каже, кину, мені каже, соромно. Восім років ми старалися з жінкою вдвоєм, як той казав, не доїдали. Все, в дом. Все, залишилася хата. І сарай. Все. А те все просто згоріло. Прилетіло 19 снарядів у двір. Я ж кажу, це повністю двір, це він у мене весь повністю ось такі о, ями. Це ж прилетіло, обсипало повністю. Ви пам'ятаєте той день, коли Збройні сили України звільнили село і да? зайшли. Розкажіть про цей день. Ну, ми спочатку були, ну як, сказати, так, спочатку ми боялися. Ну, ми, як сказав дядько мій, ну, він воєнний сам, що може бути провокація, а тоді ми що вийшли, а в мене такий флаг здоровий, він такий, зараз відома є, солдати розписали мені ще до війни. Воєнні зайшли, це ж перші на заправку, а тоді ці другі зайшли, ми раді, такі флаги, давай всі, тоді вже до нас пацани всі кажуть. Наші прийшли, і ми давай в кошо, флаги, флажки, все і давай. Радість була. Я неділю. Ми не могли просто прийти к чувствам. Я тут прожив 38 років. В цьому селі я, я тут прожив, я тут народився, я тут і умру. Лучше в себе без світу, але зато в себе в рідній хаті. Поначалу вони вели себе нормально, їсти було, що і вода була, все, а потім. Коли Дарівський мост розбамбили, поставки те саме, і вони отакі вот ходили. І приходили до моєго батька, просили, а вони кадировці, вони ж э, мусульмані, синота тож бігала безпризорно. Рускі то їли а як їли? Завалили кабана, ляшки подрізали на спині, а остальне все бросили. Так і бички там бігали, телята так само, так само. А кадировці, вони мусульмані, ну, приходять і просять батька, отець, ми мусульмані, нам свино, ну, свинину не можна їсти, дай пару корочок, дай пару корочок. Ну і батька, ну я даром не даю. Вони хліб давали, а що, де його взяли? Ми каржі пекли, а що пекти? Є дрожжі, хорошо, нема дрожжі, ось так ліпешки робили і їли. а ви взнали мене, Йо, ті, да. бачите, ви Коли я обстріли, то ми знаходилися в погрібі, занесли туди дві кроваті, була у нас картопля, закатка, там. був їхній цей участок, вони за нас відвічали. Якщо ми підемо на той участок, там інші стояли. Якщо є те саме, вони одразу можуть їй морду набити. Вони нам сказали, ніде не ходіть, все, туди підете, ми за вас не відвічаємо. Був такий випадок, що тут Петренко пішов, це саме, ну що він там хотів в центрі, Ми його привезли сюди вже побитого. Все, не можна ходити. Ми як в неділю знали, що вже Херсон свожоний. Ми з батьком сіли за стіл, по та по тристопочки. бо при, кори... Кори... при орках не можна, бо запах бачу і одразу опа, а де? А ну йди сюди. Вони ж тут шукали все відмітили, чую собаки гакать, приходять, а тут наші хлопці ходять. Повноцінного розмінування території, на жаль, не було. Люди приходять, якщо знаходять щось, не дай Бог, там, на території будинку поряд, повідомляємо, записуємо, передаємо на службу, передаємо на військових, на МЧС, і вони поступово приходять і А Територія була замінована дуже. Орки на останній. Перед виходом мінували дуже. Гарбували вони просто неймовірно, особливо представники ДНР, тому що до серпня місяця тут були ДНР і Росгвардія була. ДНР, вони ну, це просто це не люди, вони робили неймовірно тут в будинках. Логіки в тому, що вони забирали, що не забирали з будинків, взагалі не було. Катування за за цей населені пункт, я знаю, що теж забирали людей тут, в Станіславі сиділа розгвардія в школі. В школі, вони, місцеві жителі, які були на їхньому боці, здавали з проукраїнськими позиціями, вони вишукували отговців, просто неугодних людей, вони забирали на підвал, забирали свої котівні. У нас є на території села ще люди, які загинули внаслідок там обстрілів, внаслідок, що вони розстріляли, але ховати вони не дозволяли цивільних. Тому цивільні є поховані на даний момент на територіях або своїх будинків, або поряд будинків, чекаємо ексгумації. 9-го числа орки вже, ми по слухам розуміли, що вони вже вийшли. Десятого ми з чоловіком на велосипедах приїхали подивитися, ну, в якому стані і власний будинок, і взагалі, що тут відбувається. І буквально через 40 хвилин зайшли наші хлопці. Ну, ці муці просто не, неможливо передати, наскільки це було радісно.